ااا أه بعتبر ده تجريب يعني بس تجريبي كده بس يعني هو بس تجريبي اه بس انا هتكلم فيه يعني عايزه بس اقول حاجه مهمه قوي انه بغض يعني بعد بعد ما ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عايزه بس انوي على سلسله في القناه بتاعتي بتاعت وجهه نظر اسمها سلسله فضفاديشن السلسله ديت لتواصل علشان يعني التعامل معاها يعني او ان احنا المواضيع بتاعتنا اللي هتبقي عليها التواصل هيبقي علي واتساب رقم زيرو ون فايف فايف طبعا التواصل هيبقى واتساب بس علشان ويكون حيكون خاص بالسلسله بتاعه فرفديشن فقط ما لهاش علاقه بقناه وجهه نظر خالص و التواصل على الواتساب هيكون كالاتي اللي عنده حاجه كانت وجعاه الم عايز يحكي عن موضوع ومفيش حد ممكن يسمعه ممكن يفضفض معانا وطبعا الفضفضه يعني ما حدش يقلق ان حد هيحكم عليه يعني احنا هنسمع من غير ما نحكم على بعض فقط علشان اللي هيفضفض يرتاح او علشان حد مثلا عنده مشكله او موضوع وعايز ياخد راي تاني رأي من الخارج يعني آه تاني معاه او عنده مشكلة لها حل ونحاول نحل المشكلة مع بعض كاخوات مع بعض احنا يعني طبعا انا ما بخدعش حد انا ما بقولش ان انا درسة علم نفس ولا اي حاجة لكن الفكرة كلها ان احنا نطلع الحاجات اللي جوانا نتشارك في زمن عز فيه التشارك يعني كل واحد مشغول بنفسه دلوقتي فانت ممكن في لحظه بتبقى محتاج حاجه عندك مشكله ما فبتلجئ لواحد صاحبك ممكن الصاحب ده ما يكونش موجود ممكن يكون مشغول عنك او اهل مشغولين عنك او او فالسلسله فوتفاشن انا عاملاها مخصوص للناس اللي ممكن عندهم ناس وكل حاجه بس ممكن يسمعون بغرض الحكم عليهم او مش هيقدروا يوفروا الرأي يعني ما مثلا ما يكون ما عندكش حد مثلا اهل او ثقة اهلي يعني اهلي ان هو يسمعك او انت مش واثق فيه كفاية انا اسفة طبعا المقدمه الطويله ديت وبرجع تاني واقول اللايف ده تجريبي انا ما نوهتش عليه واصلا ما كانش في حسباني انا يعني في حد لي بس لي فويس نوت وانا يعني دونت الكلام اللي اتقال لكن انا يعني يعني اللي عايز طبعا انا نسيت اقول لكم اللي عايز يبعت لي على الـ على يتواصل معايا على الواتساب على الرقم اللي انا قلت عليه اللي هو 0155 0272653 يتواصل عايز يحكي ممكن يحكي بالفويس نوت ممكن يكتب لو عايز أه فاللي حصل ان انا اتبعت أه واحده بس هي مش أين اسمها وانا كنت على القناه بتاعت اللي انا كنت عاملاها انه يعني ممكن مش مهم الاسم قوي المهم بس ابقى عارفه اللي بيبعت ده راجل الست الحاله الاجتماعيه ايه لو امكن يبعت طبيعه شغله ايه او هو بيشتغل ايه سنه كام سنه دراسته بس يعني الحاجات اللي هي بتدي فكره من غير ما نخوض في يعني في حاجات شخصية يعني الطرف الثاني مش حابب ان هو يقول فالاسم ما الواحد بيدور عليه المهم البنت اللي لي او الست اللي بعتتلي بمعنى اصح هي ست تلاتينية آه ومرضتش تقول اسمها آه هي متجوزة وبتشتغل بتشتغل ايه هي ما قالتش آه بتقول انا عايزة اقول لك حاجة غريبة قوي آه مش هتصدقيني وهي حاجه وجعاني جدا وهي اني بحس ساعات ان امي آه بتغير مني وبتغير عليا يعني مثلا هي بتقول قبل ما اتجوز كانوا صاحبتها انا كاتبه انا بقرا اللي هي آه يعني كتبت اللي هي قالته في الفويس لت عشان اقدر افتكر فبتقول قبل ما اتجوز مثلا كانوا صاحباتها بيجيبولي عرسان كتير جدا ولما كنت برفض عشان مثلا انا يعني مش حاسة ناحيتهم بحاجة او مش مناسبين يعني او كده فكانت امي بتجلدني بكلام من عينة انت فاكرة نفسك ايه ولا بنت مين انت عادية جداً آه، علمًا بأن الناس كلها بيقولولي إني حلوه آه، ولما كنت أقول لها الناس بتقولي لي أنت حلوه كانت ردت تقولي لي بيضحكوا عليكي ومحدش هيهتم بيك أكتر مني وبعدها آه، بفتره بتقولي أنا اه بتقول يعني إن هي أمها بترد عليها بتقول لها أنت محدش أنا هيخاف عليكي أكتر مني وأنا بقولك الحقيقه ولازم اقولك كده عشان ما, ما تخدعيش في نفسك او ما تخدعيش نفسك وانك يعني ما تفضليش تغفري في العرسال لو انت يعني شايفة نفسك ان انت قمر وحاجات زي كده فهي بتقول يعني اللي هي الست الثلاثينية إحنا نسميها مثلا سين. قالت انه علما بان الناس كلها بتقولي ان انا حلوة واني مشاكلي كويس يعني ومظهري كويس فبتقول يعني ماما من وانا صغيرة كانت دايما تسمعني اني وحشة آه فبتقول مره وانا صغيره وانا عندي 9 سنين لعبت بمكنه الحلاقه آه في وشي كاني بقلد بابا وهو بيحلق بس المكنه ما كانش فيها مواز يعني المكنه ما كانش فيها موف فامي شافتني فقالت لي زع... زعقتلي وبتقول لي هيطلع لك شنب لما تكبري انت ناقصه وحاشه آه فكان فب... فهي بتقول انا عشت طفولتي وكنت كل ما اتمنى اكبر واتخيل نفسي يعني كبيره وبتخيل نفسي شكلي هيبقى ازاي افتكر اني انا لما اكبر هيطلع لي وكنت بتراهب جدا ومرة تانية كانت جارتنا بتسرح لي شعري الطويل الناعم وجارتنا كانت مبسوطه قوي بشعري اللي انا كنت دايما بتحسد عليه وكانت دايما كل ما الناس تشوفني في الشارع تقول شوفي البت قد ايه وشعرها قد ايه فامي لما شافت جارتنا بتسرح لي شعري اتخضت وقالتلي انت شكلك كده عامل كده ليه انت عامله زي العفاريت كنت ساعتها هي البنت الست بتقول انا قلت ايه هنسميها سين ولا هنسميها ايه مش فاكرة <تصفيق> فهي بتقول انا ساعتها ما كنتش عارفة اعمل ايه كنت محرجة جدا ومكسوفة وكنت صغيرة يعني كان عندي 12 سنة وكنت اتكسفت قوي قدام جارتنا اللي هي كان بتصرح لي شعري ومبسوطه بيه وبس لنا, لنا فاكراه ساعتها حسيت قد ايه ان انا مكسوفة من وحشتي وقد ايه انا وحشة لدرجة انه آه علشان اعمل ديل حصان كانت بتقعد تخوفني وتقولي شعرك هيجيش انت شعرك آه يعني مش مش هيبقى حلو وكده فلدرجه ان صاحبتي بقت تتريق عليا من كتر من لما عملت ديل حصان من ورا ماما ورحت بالمدرسه يعني كانت كانت مضفره تقريبا وراحت بالمدرسه فكته يبادر حصان كده مش, مش دفيرة يعني فصحبتها كل شوية تتريق تقول لها شعري هايش شعري هايش بتتريق عليها لان هي كل شوية بتسأل صحبتها شعري هايش وكانت دايما تقول لصحبتها من وهي في ابتدائي وهي في اعدادي عندها 12 سنة فكانت دايما تقول لهم انتوا ازاي مصحبيني أنا شكلي وحش فهجان وزحباتها يقول لها لأ انت امورها انت زي بتقولي على نفسك كده آه ااااااااا وشعرك وكان يعودوا ويشكروا قوي في شعراه ويمسكوه وقولولها ربنا يخليلك شعرك في حين ان ماما كانت دايما تقولي انت شعرك خفيف فعيشت طول حياتي ودفولتي باني انا شعري خفيف مع اني انا شعري كل الناس بتقولي شعرك عامل زي البروكة بالضبط وشعرك حلو وجميل آه وبتقول انا كنت بتحسد جدا على شعري فانا يعني كل ده افسد علي ذكرياتي ان انا يعني ان انا عشت بان انا شكلي وحش واني مناخيري كبيرة وكان واحد زميل ماما ما كان يجي يهزر معايا كان يقول لي كبيرة وعنيتي ضيقة فانا كبرته انا شايفة نفسي وحشة شعري خفيف كيف وهايش وعينيا وحشه وشكلي ومناخيري كبيره في حين أني انا بعد كده لما اشتغلت بقى واحد زميلي كان عايز يخطبني بس عشان ان مناخيري حلوه وان هي عامله زي نفرتيتي في ناس بتقولي انتي عامله زي نفرتيتي وفي ناس بتقولي واحد زميلها في الشغل يعني مسميها الخنساء علشان هي سميت الخنساء لان مناخيرها مش عارف ايه حلوه وكده فالبنت السيده س بتستطرد وبتقول بعد كده لما كبرت شويه يعني لسه كنت في اواخر اعدادي في ثانوي حاجه زي كده كانت هي في اعدادي فطلعت الفنانه انوشكا وطلعت وشافت يعني فنانين كتير عينهم يعني ضيقه وفنانات كتير عنهم ضيقه بس امامير فهي بتقول طيب ما انا يعني ليه انا كان بيتقال لي كده وليه بيتصدر لي دايما من ماما ان انا شكلي وحش عشان انا عيني ضيقه وعشان مناخيلي معرفش ازاي وعلشان وعلشان آه وبتقول بقى ماما آه برضو آه عملت حاجه غريبه قوي هي عايزاه نتجوز وكل ما بيجيلي عريس كان بتقعد لما انا ارفضه لكن لو العريس لو حست اني انا معجبه بالعريس ده خاصه لما اكون انا اللي جايباه كانت تطلع فيه نقطه الفاصه وترفض تماما انها حتي تشوفه هي او بابا يعني بس ماما بالاكتر يعني كانت ترفض تشوفه كانت تكرهه جدا والكلام ده حصل مع تلاته ثلاث عرسان كلهم انا اللي جايباهم وكل واحد فيهم كانت يعني تبقى كارهة الموضوع لدرجه ان العريس اللي انا اتجوزته ده انا اتجوزته غصب عنها وفضلت مقطعاني لمجرد مش عشان هو وحش او في حاجه هو انسان كويس جدا و... وبيشتغل في مكان كويس واصله وناس و... و... واصلا يعني اهله كويسين وكل حاجه بفوش اي عيب غير اني انا اللي اخترته بتقول بقى اخر حاجه عايزه اقولها ان اه ان ماما كمان آه بتغير لما بساعد حد فبتحكي آه آه انه لما راحت آه هي ومامتها تحج او تعمل عمره حاجه زي كده فكانت آه مامتها تعبانه فوالدها كان يعني كانت قعدوها على كرسي بعجل هي بتقدر تمشي وكل حاجه بس والدها كان هو اللي يعني بي بي بيمشي والدتها بال بالكرسي بيساعدها بالكرسي بالعجل ده آه وكانت لما هي تيجي تساعد والدتها تقول لا امشي مش هتقدري آه آه بابا هو اللي بيساعدني وكده المهم فكان في ست لوحدها وكانت ست كبيره اكبر من ماما وما كانش معاها حد خالص فقالت لي لو سمحتي ساعديني جوريلي الكرسي آه فانا كنت بساعدها الست كانت وحيدة يعني فكنت بساعدها فكانت ماما تندهني وتشتمني وتهزقني وتقول لي ما انا اولى بمساعدتك فقلت لها بابا بيساعدك تتضايق مني وتزعقلي علشان بساعد الناس لحد هنا خلص الكلام هي عندها حاجات كتير تقولها وعندها يعني امثله كتير بس انا حاولت اختصر قد ما, ما قدرت يعني المهم انا عايزه اقول لها بصي حبيبتي خلاص انت اتجوزتي وعملتي اللي انت عايزاه وكنتي يعني يعني يعني تجاوزتي بقى المساله دي اهلا يا امير آم آم فبقول بقول لك لو هي لو انت سامعاني دلوقتي بس ان شاء الله تسمعيني اللايف ان شاء الله احطه باذن الله وتسمعيه اولا آم يعني هي غالبا ما فيش ام بتغير من بنتها لكن في علم النفس بيقول في حاجه اسمها الام النرجسيه او ان في ام بتمر بظروف بتخليها تبقى غيرانه من بنتها مثلا الام ديت ممكن يحصل عندها مثلا انقطاع في الطمس بدري فالبنت بتبقى في قمه جمالها وفي قمه جمالها وشبابها فالام بتحس انه يعني الـ الـ الناس ما بقتش تهتم بيها بانوستها فممكن تغير من بنتها وده شيء ممكن يكون طبيعي إلى حد ما لو الأم نفسيتها مضطربة شوية أو تكون أم نرجسية والأم النرجسية دي برضو يعني بيكون ليها أسباب مثلا تكون الأم ضعيفة الشخصية والابنة بتكون قوية الشخصية بتكون طموحة بتقدر تحقق أحلامها إنما الأم أحلامها كانت مجهدة فبالتالي بيحصل الغيرة دي أه وعلامات الام النرجسيه ممكن تدخلي على يعني جوجل وتشوفي الام النرجسيه النرجسيه ديت بيحصل منها ايه وايه وايه وايه وتقدري تتعاملي مع كده انا عايزه أقولك لك تقدري تتعاملي مع مامتك ازاي اتعاملي معاها تجاهلي الحاجات الوحشه اللي فيها لانها في النهايه ماما في النهايه يعني فتجاهلي الحاجات الوحشه اللي فيها وحاولي يعني انت يعني آه خلاص انتي مثلا مامتك قطعتك شويه بس رجعت تكلمك تاني تمام ده اللي انا فهمته من الرساله آه لو مثلا مامتك آه علقت على حاجه وحشه فيكي آه حاولي ان انتي آه تاخديها بضحك مثلا هقول لك على حاجه مثلا انتي تخنتي آه وقالت على فكره انتي تخنتي قولي لها ايوه ما هو ده التارجت بتاعي انا لسه فاضلي لي 5 كيلو واوصل للتارجت بتاعي حتى لو ده مش حقيقي ده بالتاكيد مش حقيقي أه تقولك مثلا الفستان ده أه حلو بس ضيق عليكي أه علشان تهز ثقتك بنفسك وهي مش قصده يعني هو على فكره ده في اللا شعور هي مش قصده مش قصده تعمل كده بس هي أه عندها نوع انواع الاضطراب تمام قولي لها أيوة الفستان فعلا ضيق عليا بس وانا بقيسه الناس كلهم قالوا شكلك حلو جدا فيه والكون هو ضيق عليك فده محليكي اكتر انا عايزاكي بقى تعملي ايه تحبي نفسك اكتر تثقي في نفسك ما تحاوليش تهتمي باي حد مهما كان انه يكسر في مقاديفك انه يكرهك في نفسك حبي نفسك زي ما انتي كوني واثقه من نفسك ااا ما ما تديش فرصه لحد ان يعلق عليكي تعليقات سلبيه ولو حد علق عليك تعليقات سلبيه تجاهليها تماما زي ما بقول لك كده حد بيقول لك انت تخنتي ايوه انا تخنت وانا حابه نفسي تخينه ولسه كمان قدامي 5 كيلو زياده علشان اتخنهم وكده هبقى مبسوطه جدا اعتبري الغيره منك سواء من منطق او من اي حد آه بيكسر ثقتك في نفسك وبيهدك اعتبري ان ده حافز ليكي ان انت تبقي آه اكتر ثقه في نفسك واكتر نجاح يعني حفزي نفسك فاهمه ازاي انا فهمت منك او انت قلتي ان الناس بتقول ان انت جميله وان انت شخصيتك قويه وان انت انسانه ذكيه فارجوكي يعني يعني أنت انتي نفسك بتجاوبي على نفسك أنت امك بتقولك حاجه لكن الناس كلها بتقولك حاجات تانيه خالص ضد الحاجه دي فمش معقوله تكذبي الناس كلها وتصدقي شخص يا ستي اتعاملي مع الموضوع على ان والدتك يعني يعني غيرانه طب خلاص غيرانه طيب هت يعني هتعملي لها ايه الحل الحل ان احنا ماما او اي اي حد تاني مهما كان صلته بينا نتجاهل الكلام السلبي اللي بيقوله خلاص وناخد الكلام السلبي ده حافز لينا يعني اتخنتي شويه اه تجاهلي وقولي لها اه التارجت بتاعي ان انا اتخن 5 كيلو كمان بس انت كمان جواكي لا لازم ان انت يعني تحاولي مثلا ترجعي للدكتور بتاع مثلا تغذيه او حاجه علشان حتى صحتك أقول لك حاجة أخيرة أنت قوية وجميلة وذكية طول ما أنت مصدق أن أنت قوية وذكية وجميلة ما أبدا أو ما من حد أبدا أو الختم من حد أبدا أن أنت قوية أو أن حلوة أو أن, أن أنت إيه أنت قوية قوية بزادك. ولازم تبقي مصدقة ان انت قوية ومصدقة ان انت جميلة لان انت لو انت حاسه وشايفة ان انت جميلة فالناس كلها هتشوفك جميلة. وربنا يوفقك ان شاء الله وحاولي انت بقى في تربيتك تربيتك لولادك انت ما سيرة ان انت مخلفة او لا بس لو عندك اولاد حاولي ان انت تتفادي كل اخطاء مامتك حاولي تبقي حنين عليهم اكتر حاولي تستوعبيهم اكتر لما بنتك تكون جميله فده بنتك دي جزء منك على فكره فهي لو جميله فاكيد هي شبهك لو هي جميله زي باباها فده اختيارك انت يعني باباها ده انت اللي مختارهولها فهي حلوه زي باباها وحلوه زيك لو فيها حاجه فيها ذكاء فيها قوه فيها آه تحقيق للذات فده بفضل تربيتك ليها ف انت حاولي تتداركي في تربيتك لاولادك لكل اخطاء والدتك وربنا يوفقك ويسعدك ويا جماعه اللي يعجبوا الحلقه ديت آه ما ينسوش اللايك آه ما ينسوش تفعيل زر الجرس ما ينسوش الشير والسبسكرايب ومنتظراكوا التفاعل على الواتساب على رقم 0155 0272653 اللي عنده فضفضه حاجه وجعيه عايز يقولها عنده مشكله او موضوع محتاج راي فيها احنا كلنا اخوات مع بعض وانا بقول لكم لاخر مره انا مش بخدعكم انا مش درس علم نفس لكن انا هنا اخت احنا في الحياه بنبقى احيانا بيبقى عندنا الصديق مش بيستوعبنا او مش بيسمع لينا فاحنا هنا اخوات مع بعض نسمع بعض لو حد عنده مشكلة نحاول نحلها مع بعض واشوفكم في تانية او في سلسلة من سلسلة فاتفاديشن تانية وباي باي تصبحوا على خير